الكثير من الأشخاص تشكك في إمكانيات الربح في موقع أمازون وفي هذا الفيديو سأريكم مبلغ المبيعات في الحساب التدريبي للأكاديمية هذا فقط حساب تدريبي وليس الحساب الرئيسي فهيا بنا ننتقل للشاشة وأريكم مبلغ المبيعات انا الان موجود في الصفحة الرئيسية لحسابي في الامازون سيلر سنترال امازون نوت كوم هذا الحساب يبيع في امازون نوت كوم الامازون الموجود في امريكا وانتبه هنا يمكن رؤية مبلغ المبيعات الحالي الموجود في الحساب وهنا الدفعة الاخيرة التي دفعها لي امازون وارسلها لحسابي في الباينل فانتبه لكي نرى ما هذا الحساب يبيع في السنة الأخيرة أو في الشهر الأخير أو أي فترة نريد نتوجه للرابط ريبورتس وبيزنس ريبورتس هنا نرى جميع التقارير المختصة في مشروعنا التجاري لهذا الحساب فسأضغط عليه وأدخل لبيزنس ريبورتس في بيزنس ريبورتس انتبهوا أنا الآن في سيلز داشبورد هنا في الصفحة الرئيسية للمبيعات وهنا يمكن تحديد الفترة التي أريد أن أرى معطيات عنها سنت هنا ساضغط على السهم هنا اضغط على كاستم وهنا ساحدد من 1 شهر 1 2019 الى 30 4 2019 ونرى هنا انني حددت اربعه اشهر هنا دائما نحدد ماركت بليس توتال اي جميع المتاجر المعرفه في الحساب وهنا بوث امازون اند سيلر اي تجار الاف بي ايه وتجار الاف بي ام اي اذا بعت منتج بصفتي كاف بي او بعت منتج بصفتي كاف بي ام فهنا نحدد بوث ونضغط على ابلاي ونرى المعطيات وانتبهوا حسب المعطيات نرى انه يوجد 1567 بيعه في هذه ال 1567 بيعه بعته 2043 قطعه او منتج هنا نرى المبلغ الكلي تقريبا ثلاثين الف دولار هنا نرى المبلغ التقريبي للمنتجات التي تباع في الحساب انتبهوا انه تحت هنا يمكننا عمل مقارنة حسب السنة هذه والسنة السابقة انتبهوا في السنة السابقة لقد بعت في سبعه وثلاثين الف دولار في السنة السابقة كان هذا الحساب عليه اكثر منتجات وعملنا اكثر تدريبات للطلاب لذلك كان المبلغ أكبر وانتبه يمكن رؤية هنا عدد, order عدد المنتجات التي بيعت وهنا order product sales فهكذا نعرف ما هو عدد المبيعات التي يحصل في الحساب في متجرنا على موقع أمازون كما ذكرت هذا فقط الحساب التدريبي حيث أعلم طلاب الأكاديمية إدارة مشروعهم بشكل صحيح والتعامل مع موقع الامازون بطريقه مهنيه وسؤالي لهذا الفيديو ما هو مبلغ مبيعاتكم من موقع امازون؟ اكتبوا لي بالتعليقات لنحفز الاخرين للاشتراك في الموقع ايضا لكل من يريد التعرف اكثر على موقع امازون انصحه مشاهده الفيديوهات المبينه هنا والاشتراك بالقناة يوجد هنا زر الاشتراك موجود تحت الفيديو اضغطوا عليه واشتركوا بالقناة لمشاهدة آخر فيديوهات الأكاديمية وآخر أخبار التجارة الإلكترونية سأراكم في فيديو آخر